Міхайл Біглер, який готуватиме українську збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи у тандемі з вихованцем Забрізького школи ганболу В'ячеславом Лочманом, розпочинає тренування з установчих зборів. Помічник головного тренера каже, підготовка до Євро-2022 умовно розділена на три етапи. Перший цикл ми готуємося, відновлюємося. Другий розпочнеться з 27 грудня, коли ми починаємо працювати з усією командою. Дивимося, хто як готовий та показуємо, що будемо робити в ігровому плані. З 2 по 5 січня ми конкретно ставимо мету на ігровий підготовчий етап у Швейцарії, куди вилітаємо 6 січня. У Швейцарії зіграємо три хороших матчі і 11 січня перелітаємо до Угорщини, де розпочнемо чемпіонат Європи. До розташування національної збірної, викликали розігруючого Тараса Міноцького, який розпочав спортивну кар'єру у Запоріжжі, а нині виступає у Чемпіонаті Польщі за клуб хороше отношение. «Хороший зал, хороше ставлення до гравців з боку тренерського штабу, як до цього було на попередніх зборах в Угорщині. Всі з задоволенням готові працювати, умови для підготовки загалом найліпші». Для воротаря національної збірної та забійського мотора Геннадія Комка майбутній чемпіонат Європи буде третім у кар'єрі. Хочеться, звичайно, зіграти і зіграти на хорошому рівні. Хочеться звичайно зіграти та зіграти на хорошому рівні. Хочеться вийти з групи, це найголовніше. Загалом усе добре. Відбувається те, що й має відбуватися. Це омолодження складу і багато гравців з мотора залучено. В цілому все відмінно, та мікроклімат у збірній загалом теж гарний. Цей чемпіонат Європи дасть нам можливість подивитись, як ми готові. Чемпіонат Європи дає нам можливість оцінити, як ми готові. Це перше. По-друге, цей Чемпіонат Європи дає нам можливість знаходитись у більш ліпшій корзині на відборі до Чемпіонату світу. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, аби виступити якомога ліпше. Так, у нас сильні суперники, але не варто нас одразу списувати з рахунків. Равець чинного чемпіона України за абрійського мотора Дмитро Горига каже, Група, до якої потрапила збірна України разом зі збірними Сербії, олімпійськими чемпіонами «Токіо-2020» французами та віце-чемпіонами Європи 2020 року хорватами, є однією з найбільш складних на майбутньому «Євро-2022». Ми дуже сильні. Ми теж сильні. Не тільки суперники сильні. Ми поїдемо туди битися до останнього. Думаю, слід більше уваги приділяти нашим діям у захисті, адже ми зараз будемо робити саме акцент на цьому. Плюс швидке повернення назад після гри у нападі. Подивимось, як там буде одне, скажу. Непереможних команд не буває. За підсумками запорізьких зборів, тренерський штаб збірної України визначить остаточний склад гравців, які вилетять на контрольний турнір Yellow Cup 2022 у швейцарському Вінтертурі. 7 грудня вони зіграють зі збірної Швейцарії, 8 – із збірної Чорногорії, а 9 грудня – з командою Португалії. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.